السحايب الهمال عند ما لاحت بواريق الغما مرحبات الريب تنبطلخ جزال ترتجي الصيفان قدر منقال يا هلا عند المبطاليق الصمى كل طيف له مقام واحترام يا هلا عند المبطاليق الصمى كل طيف له مقام واحترام الحب عند الكريم من السبال بزفاف الحضن ومشه من هما نجل عينك انت ربيت الجسام يا طبيب المجد يا حسن الحسام زين رجا يكفي ان البدر من نورك شاد والسعاده 0 -0 تفك بأحلى بحر الليال 0 -0 وانت في المخاله بهو قضاء والقرايب عن يمينك وشماس وانت في المخاله بهو قضاء والقرايب عن يمينك رقم لو لا في قرنص ومصب وبلي يوم صانك كل رسال وضيال مدات يعطي الجزاء فوق راس الطيب عزه ما يزال، والكرم وجود اصبح له وسام، راعي فزعه دوم حمال الثقال، فعلها اثلط الصعب من الكلام، لا خوان بالمراجل راس مال، فاللي قاسك ما لا عادي اللئام، لا خوان بالمراجل راس مال، فاللي قاسك ما لا عادي اللئام، بالوفاء والطيب بالمواقف ثابتين درع وحزام والقبيلة اهلنا طالوا طوا عزمنا تالم جادنا من سروح الشاب قال الشيخ يا اهل الطاله وخصه ابو الجاج من ميامن المشاب قال يا اهل الطاله وخصه ابو الجاج ذل ميامن المشاب يا الشيخ يا اهل الطاله وخصه ابو الجاج ترقبوا الجديد والحصرية.